السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل لنیم الوالفقار دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آپ اپنے فیس بک اکاؤنٹ نیم کیسے چینج کر سکتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے میں موبائل سکرین پہ جاؤں گا اور فیس بک اپلیکیشن اوپن کروں گا اپلیکیشن اوپن کرنے کے بعد میں مینیو بار میں جاؤں گا یہاں پہ ہاں مینیو میں آنے کے بعد نیچے سیٹنگ والے اپشن پہ میں کلک کروں گا تو سیٹنگ والے اپشن پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ پرسنل اینڈ اکاؤنٹ انفارمیشن پہ کلک کروں گا جو ٹاپ پہ ہیں تو اس کے بعد نیچے نیم کانٹیکٹ گیئر نیم پہ کلک کروں گا اور نیم چینج کروں گا تو ایزیلی آپ نیم چینج کر سکتے ہیں یہاں پہ کون نیم ناز نرجیس ہے تو اس کو میں چینج کرتا ہوں آ, چینج کر کے میں کوئی اور نام رکھ لیتا ہوں تو دوستوں اگر آپ نے بھی اکاؤنٹ نیم چینج کرنا ہے تو بالکل اسی طرح سے چینج کرنا ہے اگر اردو میں رکھنا ہے تو پھر اردو میں بھی اسی طرح, آ, طرح سے آپ اپنا نام سیٹ اپ آ, کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو ادھر میں نیم چینج کر رہا ہوں تو فسٹ نیم پہ میں ایل ڈبلیو زیڈ لکھوں گا لینگ و ذوالفقار اور مڈل پہ ریئل لکھوں گا اور لاسٹ نیم پہ میں جا کے لکھوں گا ارننگ ایل ڈبلو زیڈ ریئل ارننگ میں یہ لکھوں گا اس کے بعد ریویو چینج پہ کلک کروں گا نیچے جو ریویو چینج کا آپشن آیا ہے اس پہ کلک کروں گا اس کے بعد یہاں پہ ہمیں تین قسم کے اپشن ملا ہے تو ٹاپ والے پہ ایل اور ریل ارننگ اس پہ کلک کروں گا اس کے بعد لاسٹ میں جا کے میں اپنا پاسورڈ فیس بک پاسورڈ یہاں پہ انٹر کروں گا جب آپ فیس بک پاسورڈ انٹر کرو گے تو اس کے بعد آپ نے سیف چینجز کرنا ہے ٹھیک ہو گئے <melodic> تو اس کے بعد جب آپ فیس بک پاسورڈ انٹر کرو گے تو پھر سیف چینجز پہ کلک کرنا ہے تو دیکھیں آپ کے سامنے یہاں پہ نیم چینج ہو چکا ہے ایل ڈبلیو زیڈ ریئل ارننگ اس نام پہ تو میں یہاں پہ اکاؤنٹ میں آ کے یہاں پہ ابھی بھی ہے تو ریفریش کروں گا ریفریش کرنے کے بعد آپ خود دیکھو کہ یہاں یہاں نام چینج ہو چکا ہوگا تو میں یہاں پہ میو دیکھیں پہلے اس کو لاگ ان یا لاگ آؤٹ کرنا ہے یا اگر وہ نہیں کر سکتے تو آپ بے شک اسے ریفریش کریں ریفریش کرنے کے بعد ان آپ کے نام چینج ہو چکا ہوگا ٹھیک ہو گئے ہاں تو دوستوں ابھی تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پھر چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کریں اور ایک پیارا سا کمنٹ اینڈ ضرور پوسٹ کریں نیچے تو یہاں پہ میں اکاؤنٹ کو ریفریش کروں گا ریفریش کرنے کے بعد آپ خود دیکھو گے کہ یہاں پہ نیم چینج ہو چکا ہوگا تو میں واپس آتا ہوں اور یہاں پہ ایک دو تین دفعہ ریفریش کروں گا اس کے بعد میں اپنے پروفائل پکچر پہ کلک کروں گا ویٹ کیجئے یہ دیکھیں پروفائل پکچر پہ میں کلک کروں گا کلک کرنے کے بعد دیکھیں ایل ڈب ریئل ارننگ نیم چینج ہو چکا ہے تو بالکل اسی طرح سے آپ نے نیم چینج کرنا ہے اگر ویڈیو پسند آئے تو پھر ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کرنا ہے